السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع مساحة 200 متر تلات تقسيمه والتشطيب وعماره ومدخل واثنين أسانسير فيها طراز علي الشارع تفاصيل كلها كامله له اسفل الفيديو وتوضيب جميل جدا الميزه ان الشقه مش مجروحه باب الفرش او بدون ده ساحه الريسبشن ده بقيه الريسبشن طبعا التكييفات والاجهزه موجوده وده باب الشقه في باب بيقفل بيفصل الغرف عن الريسبشن عندنا المطبخ طبعا زي ما احنا ملاحظين ان الشقة مش مجروحة ونورة مطبخ كامل والأجهزة تشطيب جميل جدا بصراحة اللي هو الاستيل دي بلاكرات موجودة في قلب الطرقة بعد كده بنلاقي الحمام اللى بيخدم الغرفتين وفيه كابينه شاور طبعا ده الحوض والقاعدة بعد كده بنلاقي الحمام التاني زى ما احنا ما شايفين بعد كده بنلاقي أول غرفة في وشنا دي الغرفة الأولانية وبعدين بنلاقي الغرفة الرئيسية فيها دريسنج روم الأرضية باركيه الريسبشن كله محمود رخام طبعاً التفاصيل والسعر هتلاقوها أسفل الفيديو فرش ستيل عندنا هنا الغرفة دي الدريسينج روم ده الدريسينج روم بعد كده بنخش على الغرفة الثالثة فيها التكيفات ميزة ان الشقة كلها مش مجروحة والشقة نورة الارضية معمولة باركا مسمار من الفيديو عجبكم وما الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير القد من من يكون فيديو النهاردة عجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته